من الذي سكن الأرض قبل آدم عليه السلام؟ وهل هي حقائق؟ وما حقيقة إبليس التي كانت قبل خلق آدم عليه السلام؟ كيف كانت بداية الخليقه التي لا يعلم سرها إلا الله؟ فتابعونا السلام عليكم كما نعلم ان الله عز وجل قد بدا بخلق العرش قبل ان يخلق الكون فقد كان عرشه جل وعلا على الماء ثم خلق الله عز وجل القلم فتكلم وكان كلام القلم هو كتابه مقادير السماوات والارض وكتابة أعمار وأرزاق البشر الذين سيخلقهم الله عز وجل كما ذكر الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية وقال الله تعالى للقلب اكتب ما كان وما سيكون من بداية الخليقة إلى نهاية الخليقة وبعد خمسين ألف سنة أو أعوام ليست بمعلومة ولا يعلمها إلا الله خلق الله عز وجل الأرض والسماوات وكان خلق السماوات والأرض في ستة أيام كما قال الله تعالى في كتابه ثم بدأ الله تعالى بخلق الجن فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم التقي ومنهم الفاسق وعاشوا في الارض ولكن بغوا فيها الفساد فسفكوا الدماء واستباحوا حرمه الله على ارضه فسلط الله تعالى على هؤلاء الجن الملائكه الكرام وتقول بعض الاسرائيليات ان هناك فتى صغير كان منهم يسمى عزازيل وهو الان المخلوق الذي يعرف بابليس كما قال الامام ابن كثير في كتابه عن صفات ابليس وقال الكثير من العلماء في التفسير لقد خلق الله الجن قبل ادم عليه السلام وكانوا قبل الجن في الارض الحن والبن فكانوا أكثر المخلوقات شرا وفسادا فصلت الله عليهم الجن فقتلوهم وطردوهم. وقال الكثير من العلماء أن أهل الأرض ليسوا فقط الجن والبشر بل كان هناك الحن والبن أي أن هناك أقواما وأجناسا ولكن لا يعلمهم إلا الله وكان خلق الله للحن والبن قبل نزول التشريع إلا أن الله تعالى قد فرض شريعته على الجن والإنس كما قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهناك أيضا أدلة مادية على أجسام تشبه أجسام البشر التي اكتشفها العلماء مؤخرا وكانت تلك الحفريات التي تم اكتشافها في عام 1994 وقد وجدوا بقايا عظام إلى مخلوقات ترجع إلى أربعة ملايين ومائة ألف عام وهذه الحفريات قد دمرت تماما نظرية التطور التي أعلنها تشارلز داروين في كتابه أصل الأنواع ومن هذه الأدلة التي دلت على سكان الأرض قبل البشر في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، صدق الله العظيم، وهذا ما نعلمه، أن الجن ليس لهم دماء، وأما عن قضية خلق إبليس من نار أم من نور، فان الله تعالى كما ثبت في الروايات قد خلق ابليس كخازن لخزائن الجنان وارسله الله تعالى مع الملائكه لقتال الجن وكان عبدا طائعا قبل خلق ادم عليه السلام وقبل ان يتجبر وينتابه العنت والعناد ولما خلق الله تعالى ادم من تراب وكان لا يزال أجوفاً لم تنفخ في جسده الروح رأى إبليس هذا المخلوق العجيب فانتابه الكبر والغرور وأقسم أن يدمر هذا المخلوق قبل أن تبدأ ذريته ولما نفخ الله تعالى في آدم من روحه أمر الملائكة بالسجود إلا إبليس قد تجبَرَ وتغى، وقد أخذ بعض العلماء من قول الله تعالى، وإسقنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس، أخذوا من هذا القول أنه متصل، وإن إبليس كان من الملائكة، ويقول بعض العلماء أن هذا الأمر منافي وغير صحيح، لأن الله تعالى قد ذكر خلق آدم، في نفس الصوره وقال تسجدوا لادم الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه والاستناد هنا على ان ابليس من الجن وخلق من الجن وخلق من النار كما قال الله تعالى في كتابه خلقتني من نار وخلقته من طين والاستثناء هنا استثناءً كان منقطع، لا يمت إلى الواقع بأي دليل، على إن إبليس كان من الملائكة. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله، ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، وما هو إلا أصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر، واذا ثبت غير ذلك فما هي الا اسرائيليات لا تمت للواقع بصله وكما قال ايضا الامام الحسن البصري رحمه الله ان سؤال الملائكه لم يكن ابدا على اعتراض بل كان على استفهام لخلق خليفه لله في الارض ولم تكن الملائكه تعلم ان من نسل ادم عليه السلام سيأتي الأنبياء والصالحون، وعلى رأسهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ومن سيصلح الأرض ويعمرها. أمر الله تعالى ملكًا يأخذ من تراب الأرض، ليخلق بها ذرية آدم، فمنهم الأبيض والأسمر والأصفر. فهكذا تعدد ألوان البشر، وتعددت أيضًا الطباع. فمنهم الصالح ومنهم الطالح ومنهم العالم ومنهم الجاهل وخلق الله تعالى بيده آدم عليه السلام فكان ترابا فبلل بالماء ولهذا سمي آدم عليه السلام بآدم لأنه خلق من آدم الأرض أي ترابها وقد خلقه الله تعالى في يوم جمعة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خير أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وهذا الحديث قد رواه أبا هريرة رضي الله عنه ومن تكريم الله لآدم عليه السلام أنه خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وقال ابن كثير في قول الله تعالى عندما سجد الملائكة لآدم كان تكريما لخلق الله وإيمانهم بالله العلي العظيم بأن الله تعالى يعلم ما لا يعلمون واستجابهم لأمر الله عن طاعة ورضا وأما عن رفض إبليس فكان من التقبر والغرور وكان المثل الأول على عدم طاعة الله هي الشقاء الأبدي والخذي والعار ومع ازدياد إبليس في عنته وغروره أنه لم يطلب من الله جل وعلا التوبة والرجوع وإنما أصر في استكباره وطلب الإمهال حتى يغوي ادم وذريته فكان له ما طلب من الله الا ان ابليس قد قال الا عبادك منهم المخلصين اي ان ابليس كان على درايه بانه سيكون من ذريه ادم الصالح والطالح والعبد التقي والعبد الفاجق فأخرجه الله عز وجل من نعيمه مذموماً مدحورا عليه لعنة الله والملائكة وجميع الخلائق وأما عن آدم عليه السلام فقد أدخله الله الجنة ورأى فيها من النعيم والمكارم التي وهبها الله لعباده الصالحين من الجن والملائكة ومن زرية آدم الصالحين ولكن آدم عليه السلام شعر بالوحدة في الجنة فأصابه الله تعالى بسنة من النوم ولما استيقظ وجد بجواره حواء قد خلقها الله من ضلعه وأسماها حواء لهذا الإسم لخلقها من ضلع آدم وهو حي فكان ادم وحواء يتنعمون بنعيم الجنه وياكلون من ثمارها ويشربون من مائها وخمرها ويستظلون بعرش الرحمن فما تلك النعم التي انعم الله بها على ابانا ادم ولكن امر الله تعالى ادم وحواء الا يقربوا شجره قد خلقها لاختبار آدم وهنا لا نعلم نحن الصيمار هذه الشجرة لأن الله تعالى لم يذكرها وليست بها منفعة أن نعرفها فما نعرفه إلا هي شجرة قد حرمها الله على آدم وقبلها قد عهد الله إلى آدم بأن إبليس سيغويه ويغوي ذرية آدم من بعده ولكن كما قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فكيف دخل إبليس مرة أخرى إلى أرض الجنة؟ وكيف وسوس لآدم؟ مرت سنين لا يعلمها إلا الله، وآدم وحواء على هذا الأمر يأكلون ويشربون، ويتنعمون في الجنة تقول بعض الإسرائيليات بأن إبليس لعنه الله بعد أن طرده الله من نعيمه كانت له القدرة على التشكل فتشكل في هيئة أفعى ودخل إلى الجنة وقال لآدم كما قال الله في كتابه العزيز ما نهاكم ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وعندما استجاب آدم لإخواء إبليس بعد أن أقسم لهما أنه من الناصحين أكل من الشجرة التي حرمها الله فبدأ لهم سوآتهم وبدأ يغطفان من ورق الشجر أي ان ادم عليه السلام قد شعر برجولته وان حواء عليها السلام قد شعرت بانوثتها وبعد ان عاتبهم الله واخرجهم من الجنه وبعد ما راى من شاقاء الارض والفرق بين الجنه والارض استحى من الله فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه أي تلقى آدم من الله تعالى كلمات فقالها وتاب بها فقبل الله تعالى توبة آدم وحواء ولكن أن يبقى في الأرض فلهذا السبب خلق آدم عليه السلام وخلقت حواء وإنما خلق الله تعالى آدما وحواء لذريتهما في الأرض وليس في الجنة، وبدأ آدم وحواء عليهما السلام بإعمال الأرض، وإنجاب الذرية التي خلقهم الله لهذا السبب، وإن كان آدم عليه السلام قد أخطأ، فإن الله تعالى قد كتب ذلك الأمر منذ الأزل، أي قبل خلق ادم عليه السلام فهذا الامر كان محتوما لا محاله وبدا ادم عليه السلام في انجاب ذريته وبدا ابليس في نشر ذريته لاغواء ذريه ادم وهذا ما سنعرفه في الحلقه القادمه ان شاء الله فكونوا على موعدنا شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وكل عام وأنتم بخير في أمان الله